Əziz və hürmətli vətəndaşlarım, dünən Almanyanın Bonn şəhərində Büləşücülətər təşkilatının qərərgəhənin qarşısında Qarabağ mitingi keçirtdik. Mitingin əsas səbəbi Bakıda e, nəzərdə tutulan 12-si may məhsul stadionundakı mitinga dəstək idi. Amma elə ki, gördük ki, rənginirlər, e, biz müraciət elədik, başqa yerlərdə düşündük ki, bu birinci dəfə idi ki, Qarabağ mitinginə hazırlıq gedirdi. Əhalinin yarısı, gəlmə istəyənlərin yarısı deyir ki, hökumət tənqid olunacaqsa gəlməyim. O, bir yarısı deyir ki, hökumət təriflənəcəksə gəlməyim. Bax, belə-belə gəlməyənlər oldu. bu Bunu elədik və çox təcrübə qazandıq məncə. Mənim elə gəlir ki, çox yaxşı oldu və miting artıq başladı. Canlı mitingdə hal-hazırda internetdə davam edir müxtəlif qruplarda mən müz etmək mümkündür. Ermənlilər hazırlaşdıqları Avropa Birliyinə vizası gəlsinlər. Bizim də məqsədimiz odur ki, Azərbaycan xalqına daha daha çoxdanın hətt eləyibdi. Növbəti mitingi Avropa Birliyinənin Almaniyadakı təmsilçiliyi qarşısında keçmək olacaq. O barədə əvvəlcədən xəbər verəcəyik, amma e, Qarabağı biz davamlı istəməliyik, yəni, hökumətimiz də istəməlidir, xalq da istəməlidir. Avropada söz azadlığı var və bu fürsətdən istifadə edəsək, Biz, yəqin ki, uğur qazanacaq. Mitingimizdə əsas tələblərdən biri oydu ki, Birləşifilətlər təşkilatı 20 il ərzində dörd qətnaməni gerçəkləşdirə bilmədirsə, Avrupa Birliyi İspanyanın bütövlüyü nəzər alaraq Kataloniya müstəqil olmağı qadağan etdiyi kimi Azərbaycanda da Qarabağın müstəqil olmağını qadağan edə bilərdilər. Amma İspaniyanın bütövlüyünə nail oldu da bir neçik gün ərzində, 20 gün ərzində. 20 il ərzində Azərbaycanın müstəqilliyinə, əlazi bütövlüyünə nail ola bilmirlər. Bəlkə də səbəb odur ki, biz müsəlman sayırıq və İslam dininə çəkinirlər, qorxurlar. Əsas tələbimiz de olur ki, dünyada bərabər ədalətli münasibət olsun bütün ölkələrə, amma bu da dünya parlamenti yaranması mümkün deyil. Bu da mənim təşəbbüsümdür. Yəqin ki, 2 ilə Almaniyada Dünya Parlamenti qurulacaq və bizim də problemlərimiz daha yaxşı həllini tapa bilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önündə miting keçmək o demək deyil ki, yalnız Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət edirik. Həm Almaniya müraciət edir, həm Avropa Birliyinə, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, həm ATƏT-ə. Belə mitinqlərin sayı çox olmalıdır. Məsələn, Almanya hər il Azərbaycanla və Ermənistanla Birlikdə təxminən 60 milyon avro inkişafa yardım üçün pul göndərir ki, barışıq əmələ gəlsin, qonşuluq əmələ gəlsin. Onu da təklif edəmişik ki, başqa cür istifadə eləmək olar, həqiqətən tələb eləmək olar. Avropa və Azərbaycan ərazib tanıyır. Almanya, Finlandiya, İtalya hamısı ATT-nin Minsk qrupunun üzvləridir, məsuliyyət daşıyırlar, amma Qarabağ məsələsini həll eləyə bilməyiblər. Və Azərbaycan da hələ ki, Avropa Birliyinə vizasız bıraqmaq fikrində deyirlər. Və təbii ki, Azərbaycanda batalyon şəkilkilər, ondan sonra ordu səviyyəsində döyüşən talış qardaşlarımız da var. Bu, dünyadan köçənlərin, şəhid olanların qarşısında baş eyrik. Qazilərinə də ədələrlə pürük. Bu, savaş biz bu savaş. Yəni, Ermənistan əgər... Qarabağ bölgəsinə yox, Azərbaycanın cənub bölgəsini gücləndirəcək olsaydı, olsaydı orada baxmayacaqdı. Bu, bu köy Alış köyüdür, köyü. bu köy Türk köyüdür, hamısı nə öyrətəcək? Necə ki, Kəlbəcərdan laçansa, bir-birləri müzakirə eləyirlər. Ermənistanə vermək istəyirlər indi. Avropa aqressor Azərbaycan torpağını tutub, amma Avropiya vizasız bu, yaxşı ki bu aləti Hər həftə meeting edirik, öz də hər yerdə. Köl, qonç, hər köçün gəlin buralara və biz istəyək Avropa birliyindən səndə hüquşu fikirlər? Hər kəs fikirləşdir. Biz nə yəzək, məktubda nə yəzək? Sakin, elə bir şey yəzə bilərik ki, ey böyük Almanya, Avropa birliyinin ən qüdrəsi sadi dövlətidir. Ey böyük Fransa, Avropanın ən böyük atom, silahı olan ölkəsidir. Böyük Britaniyə ayrılmazdır, onun adını çəkməkdir. Ey Hollandiya, bütün insan hüquqlarının haqlarının qorunduğu e, məhkəmələrin ölkəsi. Hər əslə bir sözümüzü deyir, siz hamınız Qarabağ məsələsinə görə məsuliyyət daşıyırsınız? Atıqan bəy, Qarabağ məsələsinə görə xalqəttir, xalqəttir bəy, Almanya məsuliyyət daşıyır Qarabağ məsələsinə görəm. İlkü miski qrupu Hollandiyada da. Fransa, İtaliya, biz bunlardan xayiş edirik ki, Azərbaycan xalqı 30 ildik ki, məsələsində görə, cür və çəkir, 30 bin şəhid vermişmiş. Bəs, olmazmı ki, bir paraca üzəşdə getirdər, ermənilərə hazırlaşırlar ki, Avropaya visasız gələşir, razı çünki onlar bəxməri inqilabı elədirlər. Biz deyələbə burada onu danışırlar. Yox, burada danışırlar, gəm, mikrofondan danış, xayiş da, edilər, orada, orada ona fraksiyə edilər, ona seferatçıdır. Bu, Biz ələ, e, e, siz, bizi çağırandı, biz ələ burada həmən məhsələsiniz. Söhfət edirik. Məhsələ budur ki, Gürcüstana düzdür, vizasız vizasız ə dialiş gediş ipcanı tanıdılar. Amma bir şey tezəbən. Proyektin dəqiq yönlənməsi var. Əvəzində dialiş keçərlidir. İndi isə, Azərbaycanın ki, bütün qanşərləri, dünyanın 1 2 milyon 3 milyon hal şəhərdə ilk dəfə demokratik parlamentar respublika yaradı. Bəyəm bunlar bizim kim olduğumuzu Bizim başımıza, bizim başımıza bu gətirilən oyunlar bizim, bizim demokratiyamız doğulan kimi yetim oldu. Sahib çıxan olmadı, olmadı. arxasında duran olmadı. Ona bir qidalandıran, mayalandıran, dizi bəlkəsi yerisin, buna sahib çıxan olmadı. Bizim başımıza